Такі пам'ятки по міжнародному гуманітарному праву для кожного військовослужбовця, щоб знати, як правильно вести бойові дії. Начальниця групи цивільно-військового співробітництва Валентина Стротинська проводить ознайомчу екскурсію для працівників музею «Пореча морських піхотинців». Сьогодні військова частина А-2802 передала до музею суднобудування і флоту власні берети, шеверони, військову форму старих зразків, використання боєприпаси тощо для створення окремої виставки. Валентина Стротинська говорить, збирали всі речі близько півроку. Окреме місце тут займає прапор України. Його зняли з найвищої точки у селі Широкино меморіал загиблим морським піхотицям. Там був цей прапор. Ми його зняли. Ми їх міняємо періодично, тому що від вітру вони псуються. Заступник командувача морської піхоти з морально-психологічного забезпечення Аркадій Степаненко говорить: давно співпрацює з музеєм, тому на лист до командування військово-морських сил України контрадмірал Олексія Нешпапи з проханням передати предмети, присвячені історії морської піхоти України, відреагували одразу. Музей ми передаємо наслідки війни. Тобуси від РПГ, зброя, бронежилети – все те, що дасть змогу особовому складу дітям бачити, що саме відбувається на війні. Нещодавно ми тільки вийшли з ротації, були операції об'єднаних сил на Сході від Маріуполя до Авдіївки, це на відповідальності, виконували завдання, зараз ми вдома і всіма силами, як можемо, допоможемо музею, щоб виховувались наші діти наше майбутнє». Приймали працівники музею подарунки у виставковій залі, присвячені подіям української революції 1917-1921 років. А після оформлення її принесуть у кімнату, де виставляються елементи, пов'язані вже з подіями сучасності на сході України. «Ми вдячні військовослужбовцям, які поставились до цього питання, Відповідальністю і надали музею таку велику кількість експонатів, світлини, свідків подій на фронті, тобто це ви бачите і патрони, і осколки, і форма піхотинців. Тобто музей поповнився значно. Побачити нову експозицію у миколаївці зможуть вже у серпні. Тетяна Макушева, Євген Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв.